السلام علیکم دعائیں نور کی فضلت میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں دعا نور پڑھنے والے کے لیے کتنے فائدے اللہ نے اس دعا میں رکھے ہیں یہ میں آپ سے آج ڈسکس کرنا چاہتی ہوں شیئر کرنا چاہتی ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت صلی اللہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ایک دعا تحفے میں آپ کی امت کے لیے بھیجی ہے اور یہ تحفہ دعا پہلے کی امتوں کو نہیں بھیجی تھی یہ دعا اللہ نے آپ کی امت کے لیے خاص طور سے بھیجی ہے دعائیں نور کا یہ تحفہ آپ کی امت کو ساری زندگی جو کوئی اس کا ورد کرے گا اس کو خوشحال رکھے گا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اس دعا کو تمہاری امت پڑھے گی تو دعا کی فضیلت سے دعا نور کا پڑھنے والا دنیا میں بہت سکون، چین، راحت اور عزت والی زندگی گزارے گا. اس لیے دنیا میں دعا نور کی برکت سے وہ ایمان کی موت مرے گا اور روز جزا اس کا چہرہ چودویں کے چاند کی ایمانی چمک رہا ہوگا. اگر وہ جنگ پر ہے تو اسے فتح حاصل ہوگی ہر وقت وہ اور وہ شخص اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا